إخواتي وحبايبي عشاق ومدمنين صيد الغلة، الموسم السنة دي إن شاء الله هيطول شوية يا جماعة، تطمنهم وتبشرهم بالخير إن شاء الله، ولكن الأيام دي إن شاء الله اللي هو شهر تسعة كده، عايزكم كده تشوفوا ميات صغيرة زي اللي أنا واقف عليها كده بنفس الحجم ده، وتشوفوا لكم أماكن كويسة وتبدأوا تعلفوها وتمارسوا، إن شاء الله هتتظبطوا، ودايماً يا جماعة خلي بالكم وتذكروا، الله يرحمه عم أحمد العزقلاني، اللي يسمع الكلام ده يا جماعة يترحم على الراجل ده. كان دايما يقول لنا ايه؟ ان شهر خمسه وشهر تسعه نركزهم على المياه الصغيره، وفي وسط الشهور ديت نرجع على المال الكبيره، يعني من اخر كده ايه من من من نص 10 كده نبداوا نرجعهم ثاني على المياه الايه؟ الكبيره، وطبعا الصياد بيلف كده كده فهنا اللي هتاكل معاه هيجرب اللي هتاكل معاه هنا هيجرب. خليكم معانا ان شاء الله انا راجع لكم بفيديو حلو متواضع يا رب يعجبكم باذن الله. جوز ان عم عمال بينقر اردت آه. ان بينقر يا أخي، آه، اردت بينقر إزاي ان اردت ان اردت صل على السمكة ندورها والله، حاجة إيه، حاجة فخفخينة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه يا رب يكون الجماعة بخير؟ يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مسا كل واحد عنده مساء بمشيئة الله النهارده احنا في شهر تسعة تمام؟ بالنسبة لصيد الغلة يا جماعة بيبقى في حاجات ايه سنسات بسيطة كده في الشهور بتاعة ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى ان احنا عندنا مثلا في شهر خمسة لو الميات الكبيره ما كلتش معانا نيجي على الميات الصغيره شهر خمسة وشهر تسعة يا جماعه لو المات الكبيره ما اشتغلتش معانا نيجي على المات الصغيرة احنا بقى الاسبوع اللي فات جربنا ميه كبيره ما معانا النهارده لفينا الصراحه لحد اما جينا على المات الصغيرة ديه هنقعدوا فيها ساعتين ان شاء الله وهنسهرهم المايه واكله ايه بتاكل متاخر في الايام ده يا جماعه فان شاء الله خليكم معانا ربنا يسهل نرجع لكم بحاجه كده ايه شيك على يعني تليق بمقامكم حتى لو مفيهاش سمك كبير المهم ان انا ابقى متواجد مع حضراتكم تحياتي ليكم خليكم معانا ان شاء الله يكون فيديو كويس باذن الله هنصطاد غله طبعا يا جماعه معايا عده عود سوبر ستار الامين عود كوري 3 متر معايا خيط اساسي 25 انا شغال بغماس صغير معايا سنار 4 طبعا الطعم بتاعي غله محطوطه 12 ساعه في الميه خليكم معانا يا جماعه ان شاء الله يكون فيديو كويس ويليق بحضراتكم تحياتي ليكم اخوكم سامح خالقه قناه سيادين رحاله ودي غمزه كده على المباشر ان شاء الله ربنا يكبر بمخطرنا ونديكم حاجه عليها بره. تعال يا حلو يا مدلع نفسك انت تعال يا حلو حلو يا حلو ده كفافة يا جماعه سمك كفافي بس حلو يعني الدوله برضو حبيتين الغلف السمكه يا عم الكبير الوكله واكله يا عم والله اقسم بالله صغيره كبيره بس الوكله واكله ختفت العيد من ايدي Okay. صلاة النبي هي سمكة كفافي بس عافية والله ما شاء الله يعني سمكة كفافة يا جماعة بس عافية وطعمها جميل الماية دي واخدة من النيل مباشرة طعمها جميل انا عندي في البيت بنبسطه خالص من السمكة دي السنار ده يا جماعة سنارة أربعة ياباني صلب أو كربون هو ده صلب مش كربون لونه مزرق كده كربون بيبقى مسمر طبعا تحياتي لعم محمد لاسمر تحياتي لعم محمد لاسمر هو اللي اعطيني السنار ده حاجه صراحه هديه جميله خالص منه حبيتين الغله يا عم سمير ايوه ارمي حبيتين يا ولد ما اكل من الجدار واحنا بنعمل لها طعم من جوه <تصفيق> بس هو لما المات ما <تصفيق> انا عشان كده قلت لك المكان وهو شغال ده بيبقى مشكله بيبقى ساحب السمك اصلا Thank you.